Én itt maradok Ha nem tetszik hívja a rendőr rendőr Na, hát akkor A Mi a nem tudok ki lenni a kapot. Nem rendőr. Ennyire egyszerű. Nem fogok hallani. Nekem nem kell rendőr. Egy kolléga, a másik kolléga, a különfége... Ne fordass, ne meg, már meg, mi a hátba között. Gyertállj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 Én hol? Én a, előteni, -e a Nolájén, Nolájén, Fő, az embereket dolgoznak. az embereket! az a fogyvázás folyamatos lesz most már, de fogják fogyvázni az autókat. Igen hallottuk, sokszor, igen. A szennyeződés végen, és akkor... Jó, és akkor a többi az még papírmunka lesz Hát az már mind papírmunka Jó, oké okay. de... de attól a szennyeződés nem lesz fel takarítva Arra is tudja, hogy kézkedni a köztisztáknak Kifizetik a köz... köztisztáknak? A köztisztáknak kifizet, ezt pionistak csinálja e, Azt megcsináljuk ugyanúgy a balesetnél is az Hát jajajaj, csak, jaj, jaj, a csak ez ugye nem baleset, hanem akkor hát itt igazából kárt okoztak nem, a köztisztáknak Szerintem az ilyen kézközetmus alapon megoldják Így, igen, a ahogy így van egy siatal aki eh, hívja rám a rendőrséget, mert én igényeket leszénységeztem, hogy legyen gondolják a karata a Herminna útra, a Akancsőt Gondolás útra, mert ugye szemegével fázik, Mennyek segíteni? Egyébként négy át a rendőr, mert ő azt csinálja, és ő a hogy nem is tudja ki azt csinál, amit akarod. Mennyek segíteni? És ha tudsz Én egy magánterület tájékoztatom. Miért ez? Úgyféle jobb tovább. Érke? Természetesen. Természetesen. Milyen engedmém be? Feltartja a poltát. Én? Poltátom, de a poltát Nem engedik be az autópát. Mi az, hogy nem engedem be az autópát? Ez egy járda, tájékoztatom. a Ez egy gyártó? Miért a gyártó? Miért a gyártó? Te álljálj, melyik szíve jött! Álljálj, grösznék túl a tígyalkalimassal! Álljálj, grösznék túl Ez a szakasz már Oh, Elo, hey hey hey hey hey. Hey, vincere. Basta, basta, smetti. This Kicsoda? Lenne szeretném mutatkodni? Nem mutatkodok már. Nem, nem, hogyha végzett, de hogy a szabába vágja. Tájékoztatom, hogy ide egy demonstrációt. Ön most a demonstráció helyszínén tartózkodik. A demonstráció célja hirtakozás és szabálytalan építési tevékeny. Akkor nem tudom, hogy hányadik bejelentésem vagyunk túl. Látok a fötyökre! Itt árakod a kicsik, létal, érjük, most, a Uraim, van valamit, <coughs> és vissza nem kellene vinnem egy másik autót, vinnem kellene Györbe. ha itt ezek az emberek szórakoznak velem, egyszerűen az erre a patolaját! Legyen kettőnk szíves kettőnk most azonnal kettőnk? fölvenni az uradataim! Aki az ördögnek szolgál, az a tizen. Nem kell tömteteni. a város, nem lesz ilyen problémájuk. És én miért rajtunk csattad, én. Ha maga, ugye maga jöttem Nem kell ide jönni dolgozni, el lehet menni. Jó, igen.